Ikke gå glipp av våre nye interessante videoer. Bare husk å klikke på abbonner-knappen og bjelleikonet. Vi legger ut nye videoer hver uke.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 Takk for at du så på. Hvis du likte videoen, skriv det i kommentarfeltet. Følg oss på sosiale på Instagram, Facebook og Twitter. Alle linkene er i